Ольга Стойловська розповідає, 24 лютого не повірила, що в Україні насправді розпочалась війна. А наступного дня почала допомагати військовому госпіталю, возити туди продукти. Я розуміла, що велике кількість людей, у мене є руки, я вмію готовити, я можу допомогти. І 26 февраля прийшла сюди, як волонтер, я залишилася і допомагала на кухні. Просто складалися такі обстоятельства, що 1 марта закінчувся контракт, я так розумію, у хлопці. Всі, я 1 марта осталася одна. Було складно, але появилися всі ребята, які зараз тут в кухні. Це ми як часи, ми як один механізм. Тобто ми всі прийшли сюди як волонтерки. Сейчас ми всі тут працюємо офіційно. Кухарка Кажа в перші дні була фізично вашкою. Ала з родом звикла. Можно готовить каши 50-литровыми кастрюлями, супы 100 литров. Ну, я немножко другого формата повар. И мне было сложно. Да, компот 100 литров, суп 200 литров. Это вообще і, ну, ми дуже стараємося готувати по максимуму те, що ми можемо. Меню складають відповідно до потреб пацієнтів, каже Ольга Стоєловська. За її словами, воно має бути калорійним та поживним. Окремо є дієтичне меню для нещодавно прооперованих. Також намагаються зробити виробництво безвідходним та використовувати всі продукти, що привозять волонтери. Під час приготування на кухні створюють особливу атмосферу. Ми готуємо Ну, с любовью и с мыслями о победе. То есть мы как бы свои мысли, свои ощущения передаем в еду. И чтобы наши бойцы, наши врачи, раненые, они все как бы ну, получали это все. И, как вам сказать, ну, мы пришли к победе вместе. То есть мы стараемся абстрагіруватися від ударів, від каких то там повітряних атак, тому що у нас є ціль, ми повинні накорміти 400 людей, іноді 500, і ми не можемо відвлекатися на, ну якщо тобто, як ми впадемо в паніку, то ми всі станемо голодними. За словами Ольги Стеловської, годують захисників у Запорізькому військовому госпіталі за розкладом з 7 до 22 години. Новини на Суспільному Запоріжжя. Дякую